في الجزء ده هنتكلم عن العضيات الخلوية في الخلية والأساس الكيميائي للحياة وإزاي علم الأحياء بيرتبط بعلم الكيمياء وإن أجسامنا عبارة عن مجموعة من العناصر كل خلية بتتكون من مجموعة من العضيات الخلوية زي ما احنا شايفين هنكبر هنا برضو شوية دي عضيات خلوية دي الميتوكوندريا دي النواه إلى آخره يبقى احنا بالنسبه لنا اللي يهمنا ان كل خليه بتتكون من مجموعه من عضيات الخلويه السيل organelles. بس عشان طبعا احنا عندنا السنه دي في الوحده الثانيه يعني هنتكلم عن الخليه بالتفصيل شويه خلينا بس ايه نشرح يعني حاجه بسيطه عنها الخليه بتتكون من الغشاء البلازمي والبروتوبلازم اللي بره ده كده اسمه الغشاء البلازمي وده اللي يشمل النواه هنا النواه دي مع السيتوبلازم اللي موجود ده ده بنسميه البروتوبلازم يبقى السلمن ميمبرين ده الغشاء البلازمي او البلازما ميمبرين دي اللي بره وعندنا البروتوبلازم اللي هو بيشمل النواه ومعاها السيتوبلازم السيتوبلازم بيتكون من هيكل الخليه حاجه اسمها السيتوسكيلتون السيتوسكيلتون دي شايفين الخطوط دي يا جماعه الخطوط اللي هي معرجه دي شويه دي هي السايتوسكيلتون دي حاجات بروتينات بتبقى جون موجوده في الخليه عشان بتديها شيب معين وطبعا الحاجات دي مش تفصلها معانا هنا دلوقتي لكن اللي بيهمنا هنا ان السايتوبلازم بيكون فيه هيكل الخليه السايتوسكيلتون وفي عضيات خلويه اللي هي السيل اورجانيلز العضيات الخلويه اللي موجوده في السيتوبلازم بنقسمها لمجموعتين مجموعه اسمها العضيات غير الغشائيه دي زي الريبوسومات علشان يعني نشوف هنا كبر بس شويه شايفين الحاجات الزرقاء النقط الزرقاء دي اللي اللي جوه دي اسمها الريبوسومات خلاص ناخدها بالتفصيل برضو في البروتينز وبعدين عندنا هنا حاجه اسمها الجسم المركزي اللي هو ده واللي بنقول عليه السنتروسوم يعني السنتروسوم جسم مركزي طبعا يعني تفصيله ان شاء الله زي ما قلنا هيجي في الوحده الثانيه في مجموعة اسمها العضيات الغشائية والمعظم تقريبا cell اللي موجودة في الخلية في العضيات الغشائية عندنا هنا مثلا الشبكة الاندوبلازمية الاندوبلازم كريتيكل وعندنا جسم جولجي جولجي بادي وفي الحويصلات الافرازية خلاص اللي هي دي وبنسميها اللايسوسومات او اللايسوسومز بالانجليزي والميتوكوندريا اللي هي دي والفجوات. طيب ايه الفرق ما بين العضيات الغير غشائيه والعضيات الغشائيه؟ دي حته مهمه جدا يا جماعه عشان ايه؟ دي هتدخل معنا بقى هنا في الاساس الكيميائي للحياه وارتباط علم الاحياء بطريقه كبيره جدا بعلم الكيمياء. لو جينا شفنا هنا الغشاء البلازمي هنلاقيه شايفين عمل ازاي؟ الغشاء البلازمي هنلاقيه بيتكون من مجموعه من الجزيئات البيولوجيه الكبيره زي البروتينات والكربوهيدرات والليبيدات خلينا هنا نشوف دي كربوهيدرات دي ليبيدات وهنشرحها بالتفصيل اكتر ودي بروتينات. كربوهيدرات ليبدز وده بروتينز اللي هي بالازرق دي خلاص الجزء ده هو متاخد من غشاء الخليه او جزء من أغشية العضيات الغشائية زي الميتوكوندريا خلينا نرجع هنا حتى اللون نفسه يا جماعة لو إنا شايفين هنا خلينا نكبر هنا برضو ونرجع تاني شايفين هنا ده إيه؟ اللون نفس اللون إحنا هنا لو جينا خدنا هنلاقي هنا برضو ده كده الجزء ده والجزء ده تمام؟ ده في حاجة زي غشاء الخلية يبقى ده جزء من أغشية العضيات الغشائية مش دي اسمع عضيات غشائية احنا خدنا جزء من ال... الأخشية العضيات الغشائيه او جزء من هنا لو جينا كبرنا او جزء هنا من غشاء الخليه ده جزء من غشاء الخليه ده خدناه ورجعنا لما خدنا الجزء ده خلينا نرجع هنا تاني بزوم نرجع هنا تحت هنا بقى خلاص خدناه كبرناه هنا خلينا بقى ناخد حته بس كده من غشاء الخليه دي هناخد ال... ال... الهد ده والتو تيلز دول تمام؟ ناخدوا دي الحتة دي بس كده هناخدها ونكبرها دي, دي حتة مهمة جدا في ربط يعني علم الأحياء بعلم الكيمياء وحتة الأساس الكيميائي للحياة اللي هو أصل موضوع درسنا أو بداية اليونت ده اللي احنا بنتكلم عليه خلينا هنا نرجع بقى خدنا دي وكبرناها هيا نلاقيها كده تحت دي دي اللي تهمنا هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان هنا في مجموعه من العناصر ده هيدروجين ده كربون هيدروجين هتكلم انجليزي وبالعربي ده كربون كربون ده نيتروجين او نيتروجين ده فوسفور او فوسفورس ده اكسجين صح كده او اكسجين يبقى هنا اللي ظاهر قدامنا ان الهيدرو التو تيلز دول اللي هم اصلا عباره عن تجم تجميعه من العناصر بنسميها الفوسفوليبيدات بالشكل ده والفوسفوليبيدات هو من الجزيئات البيولوجيه الكبيره فلظاهر قدامنا إن الجزيئات البيولوجية الكبيرة أو الفوسفوليبيدات هو عبارة عن مجموعة من العناصر، مجموعة من العناصر هي متجمعة مع بعض عشان تكون بعد كده عضيات الخلية، ليه؟ لأن إحنا هنا لو جينا عملنا زوم ورجعنا تاني خدنا الحتة دي وروحنا طالعين هنا وشفنا الحتت دي مع بعض أهي كل ده عبارة عن هنا لو جينا لاحظنا هنلاقي هنا ادي دوت أديهات دوت ادي هيد و تو تيلز تانيين طبعا دي كلوستيرول نوع تاني من عليه بعدين لكن اللي يهمنا ان الجزء ده كده بيتجمع عباره عن ايه عدد من العناصر متجمعه مع بعض عشان تكون الجزيئات البيولوجيه الكبيره الجزيئات البيولوجيه الكبيره هنا لو جينا لاحظنا هنلاقي هنا طبعا نروح بقى للخليه نلاقي الخليه بقى عباره عن مجموعه من الجزيئات البيولوجيه الكبيره في شكل سيل اورجانيلز عضيات خلويه يبقى ده الترتيب اللي احنا بنقول عليه عبارة عن مستويات متدرجة في اجسام الكائنات الحية فكده العضيات الخلوية خلينا بقى نشوف كده تلخيص لان الحتة دي مهمة جدا تمام خلينا كده نشوف تلخيص سريع فكده لأ زي ما احنا ملاحظين العضيات الخلوية اهي بتتجمع مع بعض عشان تكون الخلية والخلايا يعني عدد من الخلايا هنا زي ما قلنا هنا الجزء ده بيمثل مثلا 16 خلية والجزء ده بيمثل 9 خلايا الخلايا بتتجمع مع بعض عشان تكون النسيج ودي موجود هنا كلمة الانسجة هنا موجود الخلية نرجع تاني الانسجة بقى هنا بتتجمع مع بعض كذا نسيج عشان يكون لنا ايه؟ يكون لنا العضو حتى موجود تحت هنا ان دي مجموعة من الأعضاء الأعضاء بتتجمع مع بعض عشان تكون لنا الجهاز هنا الموجود قدامنا هنا الجهاز الهضمي نرجع هنا الجسم بقى هو شوف هنا تحت هنا أجهزة الجسم أجهزة الجسم دي معناها إيه معناها أن الجسم عبارة عن مجموعة من الأجهزة بتتجمع بعض عشان تعمل جسم الإنسان يبقى ده هو المستويات المتدرجة في أجسام الكائنات الحية الراقية ومعنى الكائنات الحية الراقية اللي هي الكائنات الحية اللي هي مش بدائية بيكون فيها تدرج في أجسامها في التركيبات اللي احنا شايفينها قدامنا دي